Пам'ятник Михайлу Цимбалістому встановили у центрі села, поруч з братською могилою вояків УПА. Вшанувати пам'ять військовослужбовця прийшли рідні, бойові побратими, представники Міністерства оборони і Збройних сил України, представники влади та жителі місцевої громади. Військовий капелан Костянтин Холодов розповідає, познайомився з Михайлом Цимбалістом в АТО. «Я знайомий з Михайлом з 2014 року і не один раз з ним пересікався, проводив служби, на яких він був присутній. Людина з великої літери, людина глибокої віри, глибокої віри в майбутнє України, в Бога, в Божу допомогу. Михайло завжди хотів стати військовим, розповідає батько загиблої героя Василь Цимбалістий. В років 20 він закохався в армію. тоді було непопулярно, я його відмовляв, так я сам. Так, як я сам, бувши військовий, Ну він мене поставив перед фактом, що йде в воєнне училище. Поступив у Львівську академію сухопутних військ, закінчив її з знакою. Його мрія була служити у розвідці, вона збулася. Він від нас всі тяготи військової служби скривав, він скривав, що був крайній раз в ротації на сході. Він був доброю і чуйною людиною. Ярослава Довгошия розповідає, жила по сусідству з родиною Михайла Цимбалістого, тому знала його з дитинства. «Він був дуже прекрасна дитина, його всі любили, друзі, сусіди, Всі дуже гарний хлопчик ріс. і дуже розумний, він такий був розумний, він багато читав, любив батьківщину». Гроші на пам'ятник збирали всією громадою, розповідає місцевий житель Василь Остафійчук. Зібрали 300 тисяч гривень. «Ідея його викарбувати в граніті виникла, була тернопільським митцями – це Вилюшанському Роману і Жовнічу Івану». Пам'ять про тих, які загинули за друзів. Прокопані водяці і свечано, ім'я отця, і святого. Пам'ять загиблого героя вшанували хвилиною мовчання. Дякуємо всім, хто сьогодні стоїть на передовій і захищає нас. Дякуємо всім, хто зумів вижити і продовжує боротися. Перед подвигом вашим низенько схиляємо голови. Любов Гадомська, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.